في الخمار الاسود كل المليحه كل المليحه في الخمار الاسود ماذا فعلت بناسك متعبدي للصلاة في قد كان شمر للصلاة ثيابه، قد كان شمر للصلاة ثيابه، حتى وقفت له بباب المسجد، ردي عليه، ردي عليه، ردي. بحق دين محمد قالوا تسل عن المحجوب تسلى عن المحجوم قلت بمن كيف التسلي وفي الأحشاء نيغا إن التسلي حرام إن التسلي حرام في مذاهبنا فكيف أرضى بكفر بعد إيمان سارم الخمر يصحو بعد سكرتي وسارم الحب طول العمر سكراني اي ناس اللي كانت بتسقف لك بتقول سقف لك تم الساعه ما حلوه